Hai dan Assalamualaikum semua Ketemu kembali dalam edisi terbaru hijab Friday Bersama saya Ika dari Zolif Musa Untuk edisi kali ini, saya akan berkongsikan dengan anda Tips-tips untuk tampil bergaya pada hari santai anda Pastinya gaya ini amat mudah untuk digayakan Dan anda boleh tampil bergaya dalam masa hanya lebih kurang 2 minit. Antara tipsnya adalah dengan menggunakan stol dar yang tidak jarang Mudah dibentuk dan dengan hanya beberapa luritan anda sudah siap Jadi, mari kita mulakan. Tutorial pada kali ini hanya memerlukan 3 pin sahaja. Pertama sekali, letakkan selendang di atas kepala anda dan pastikan sisi selendang sama panjang. Ambil satu sisi selendang dan pingkan di sisi muka anda seperti ini. Pinkan juga di tunai Anda boleh kemaskan bahagian hadapan selendang anda Kemudian ambil lebihan selendang ini Dan bawakan ke bahu yang bertentang Dan pinkan Pada gaya pantai anda pastinya gaya ini amat mudah untuk digunek, digunekkan. Namak okay. mudah. <laughs> Jadi jangan lupa untuk ke website kami di www.zolus.com untuk mendapatkan outfit seperti ini. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komen di bawah, klik button subscribe sekarang dan bertemu kita pada edisi tidak sah day minggu harapan.